مع لجنه التحكيم في انتظار نتائج بالنسبه للاباء والامهات والوليدات ان شاء الله بعد لحظه وبعد قليل سيكون اعلان نتائج ديال المرحله الاولى وتكون بعدها اقصائيات المرحله الاولى ان شاء الله اللي يوم الاحد الموالي مشي هذا ولكن اللي اما بالاشاره إشارة أولية بالنسبة لجميع المشاركين والمشاركات اللي تسجلوا راه الموائح عندنا ان شاء الله من الأحد المقبل إذا هذه فرصة اللي مزيد من العطاء وشوفوا شوفوا كيفاش تدوز المسابقة وياخذوا واحد الأريحية ديالهم والنفس أسبوع دغيا يدوز ان شاء الله وموعدنا ان شاء الله في نادي الموظفين الأحد المقبل إذن كنت الحمد لله الذي خلق الإنسان وفضله بالأصغرين القلب واللسان نحمده على ما علم من البيان ونشكره على ما اولى من الاحسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز والأمان ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانه ونصح الأمة وكشف الله به الغمة ورحى الظلمة وجاد في الله حق جهادي حتى أتاه واليقين بداية نحن جد مسرورون بهذا اللقاء البهيج معات الوجوه النيره طيبه المباركة مع فلدات أكبادنا معات البراعم حفظت القرآن الكريم وجدنا فيهم تقريبا عشرات من القرآن الكريم أو أكثر وهذا جميل الصورة الشجية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكم أوتيتنا أو أوتيتم مسمار من مزامير داوود. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يقرا الذي يقرا القران له حسنه والحسنه بعشر امثالها، كل حرف به حسنه والحسنه بعشر لا اقول الف لام حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الجليل اقرا علي القران فتعجب الصحابي الحمد لله احنا عندنا اساتذه هنا كبار بارك الله فيهم سي محمد بن فضول خلينا له من وقته ومعاه صلاه العصر ينتظرونه لذلك مشى باش يتمكن من اقامه صلاه العصر بإذنه تعالى فقال له اقرا القرآن فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي أقرأ عليك القرآن في السغراب وتعجب أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري إني أحب أن أسمعه من غيري إذن هذه الأصوات بارك الله فيها جميعا كما ذكر الأخ أن واحد الكلمه إن شاء الله بمناسبة رمضان الأبرك لا أجد الآن إلا أن أحددكم بحديث في القمة والروعة والجمال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن هذا الشهر الفضاء الفضيل شهر الخيرات شهر الفضائل والبركات شهر الانواح شهر الانوار الربانيه والنفحات الطيبه المباركه فيقول: أعطيت أمتي خمس فضائل لم يعطاهان أمه قبلها خمس فضائل، خمس خصال، خمس مزايا، خمس عطايا. قال: أولا: إنه لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. هذه الرائعة، هذه الرائحة التي تنبعث من فم الصائم. فانها اطيب وازكى واعظم واعطر عند الله عز وجل من رائحه المسك ثانيا ان الملائكه تستغفر لجميع الصائمين تستغفر لهم في كل ليله وفي كل صباح لماذا لان في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقران يشفعان لصاحبهما يوم القيامه، هذه قراءه قرانيه وتقراوها فيكم تفرحوا بكم تنشطوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقران يشفعان لصاحبهما يوم القيامه. الصيام يقول: اي ربي منعته الاكل والشرب وسائر المفطرات من النهار فشفعني فيه، فيشفع. والقران يقول اي ربي ملعته القيامه بالليل من قراءه القران ومن قيام الليل ومن تهجد ومن صلاه التراويح هذه الدعوه باش نحضروا صلاه التراويح في المساجد نسمعوا الاصوات السجيه نتدبروا الايات والمعاني القرانيه يعني فيقول فشفعني فيه فيشفع غدا يوم القيامه لصاحبه ثالثا وهي بشاره ان الله عز وجل يامر جنته ويقول لها يا جنتي يا جنتي خطاب استعدي وتهيئي وتزيني لعبادي أوشكوا أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى دار كرامتي، إلى دار كرامتي، ثم أن الله يغفر لجميع الصائمين وذلك في آخر كل ليلة، يغفر لجميع الصائمين وذلك في آخر ليلة. استغرب الصحابه. استغرب الملائكه والرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبهم في مجلسهم بهذا الحديث. استغربت الملائكه وقالوا لجبريل عليه السلام وتعلمون ان جبريل هو الذي جاء بالوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل عليه القران، الوليدات اقراوا معنا شنو اول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه التعلم يا، جميع اسمعكم اسمعكم، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يرتجف يرتعش، وهنا طمع الامهات اللي معنا والام مدرسه ان اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق تنشكر الامهات اللي هما التي تيجوا الوليدات رسول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس احق بصحابتي يا رسول الله قال أمك ثم أمك زد ثم أمك عاد ثم أبوك والسيدة خديجة رضي الله عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي وهو في غار حراء ارتعب وجاء زملوني دثروني من طمأنات أنيسته في الدرب سيده خديجه زوجه رضي الله عنها خديجه ام المؤمنين قالت له يا رسول الله لا تخف كلا لن يخزيك الله ابدا انك لتصل تصل الرحم وتحمل القار وتعين على نوائب الضيف فالله كلا والله لن يخزيك ابدا اذا هذه دعوة للأمهات يزيد تبق الله في تربيتهم لأولئة البنات والأطفال ولهن الأجر والتوابع عند الله عز وجل فمسيرة موفقة. حتى لا أطيل عليكم في نهاية الحديث جبريل عليه السلام لما سئل قالوا له يا رسول الله ماذا فعل الله بهؤلاء الصائمين نهارا؟ القائمين ليلا؟ ماذا عندهم؟ فقال جبريل عليه السلام نظر الله لهم وينكم تتبعوا في هذه المساله هذه نظر الله لهم جميعا الا اربعه ونسعيد بالله ان نكون منها من هؤلاء فقط للتذكير مدمن الخمر وع والدي وقاطع رحم والمشاحن مدمن الخمر لا شك عكس عليه جميل مسكرات المخدرات الافيون الى غير ذلك من الامور دعوه لشبابنا ان هذه فرصه للاقلاع عن مجموعه من الخبائث الفرصه للاقلاع عن التدخين في هذا الشهر المبارك الكريم، لماذا؟ لان نفوسهم زكيه، نفوسهم طيبه هانئة مرضيه، وهم يصومون طوال النهار عن هذا التدخين، واذا بامكانهم ان يغيروا حياتهم الى الافضل باذنه تعالى، مدمن الخمر وعاق والدين. حضر حاضرين معنا. ولله الحمد تعلمون ان الله عز وجل دائما دائما يقرن عبادته يقرن عبادته وطاعته برضا الوالدين كما قال حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما الله عز وجل يقول واعبدوا الله